اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير النهارده هنعمل مع بعض وصفه تيف استرغناف وصفه سهله جدا وبسيطه تبان انها صعبه لكن هي سهله قوي بتتقدم غالبا في المطاعم وناس كتيرة جدا نفسها تعملها بنفس نكهه المطاعم النهارده هنقدمها بنفس الشكل ونفس النكهه وكل حاجه زي المطاعم بالظبط حابه افكركم زي كل فيديو بنعمله مع بعض او بنقدمه كل المقادير للوصفه هكتبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف لكن انا بشرح بس الوصفه في الفيديو هسيب لكم المقادير ولو في اي بدايل لاي حاجه هكتبها لكم كمان في الديسكريبشن يلا بينا نروح نشوف انا عملت في استراجونوفيس ازاي بطريقه سهله وبسيطه وكل طاسة واحده ونبقى عملنا الغداء في خمس دقائق قبل ما نروح نشوف الفيديو لو اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي ما تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان كل الوصفات اللي هقدمها لكم الفتره الجايه توصلكم على طول يلا بينا نبدا في الوصفه أول حاجة وأهم حاجة طاسة سخنة جدا جدا جدا هنحط فيها معلقتين كبار من زيت الزيتون وعليهم قطع من الزبدة تقريبا حوالي 20 جرام بس اول ما الزيت والزبده يسخنوا جدا جدا هنحط شرايح اللحمه المفروض انا بستخدم في, ال... في الوصفه دي لحمه تكون ستيك انا بقطعها كده بالطول او على حسب التقطيع بتاعتي لو الستيك صغير فانا قطعته ف... فوبقى ان هو مستطيلات رفيعه او مش كبيره قوي لكن على حسب التقطيع بس اهم حاجه تجيبوا ستيك وتقطعوه بالطول علشان ما ياخدش وقت كتير في السوا. نزلت بقى اللحمه وهي نسيبها على نار عاليه لحد ما يعني ت... تاخد كده صدمه من كل الجوانب وتبقى خلاص كده تقريبا دخلت على سوا هتاخد تقريبا حوالي 8 دقايق على النار. كل ما تاخد لون من ناحيه بنقلبها على الناحيه التانيه وهكذا لحد ما تاخد اللون الجلد اللي انتم شفتوه. بنشيل اللحمه وبنشيل كمان اللي انا حطيت طبعا الروزماري. ماري وشيلته طبعا مع اللحمه لما شلت اللحمه في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها اللحمه هنحط بقى قطعه زبده 20 جرام وهننزل بالبصل هنشوحه لحد ما يدبل. يعني تقريبا على النار هياخد دقيقتين او دقيقه ونص نار هاديه. اول ما يتكرمل كده البصل على طول هننزل بالمشروم تقريبا كوبايه ونص من المشروم هنقلب المشروم مع البصل لحد ما نحس ان المشروم مش دبل يعني طري شويه حاجه بسيطه لانه لسه هيستوي شويه مع الوصفه ضفت كمان اربع فصوص كبار من التوم مفرومين ناعم هشوح بقى في كل المكونات مع بعض وبعد كده هحط بقى الحاجات على جنب كده وهنزل بمكعب زبده تاني عشرين جرام معلش هي الوصفه مليانه زبده بس كده هنقلب الزبده وننزل بقى بمعلقه كبيره من الدقيق ونقلبها لحد ما الدقيق يختفي اول ما الدقيق بيختفي على طول بننزل بكوبايه شوربه شوربه لحمه شوربه فراخ اي شوربه عندكم ممكن ميه بدل الشوربه وبننزل كمان بكوبايه وربع من الكريمه الكريمه كانت سايبه الكوبايه فوق وفضلت تحت شويه حطيت بقى معلقه من المستردام وهنحط كمان يا اما حاجه من الاثنين يا اما ويستر شاير صوص او صويا صوص معلقه كبيره ونص ونحط بقى الملح والفلفل الاسود انا اوريدي متبله اللحمه في الاول قبل ما ابتدي في الوصفه تبلتها بملح وفلفل مش قطر في الملح والفلفل قوي فهكتب لكم برده المقادير بس كده هقلب كل المكونات مع بعض بعد ما حطيت الكريمه والملح والفلفل الاسود وهنزل بقى اللحمه تاني تاخد معاها غلوه كده يعني انا سبت المكونات اخدت غلوه لمده خمس دقائق وبعد كده نزلت اللحمة وهسيبها كمان مع الصوص والمكونات كلها لمدة 5 دقايق تاخد كده غلوة آه وتسخن تاني وتدي بقى الطعم الحلو قوي في الصوص عايز اقولكم وصفة حلوة جدا وسريعة جدا مش بتاخد وقت تقدروا تعملوا معاها مكرونة تقدروا تعملوا معاها رز تكلوها كده جنب العيش بس وصفة سهلة قوي بسيطة وما بتاخدش وقت خالص احلى حاجه في الوصفه انها يعني سريعه وسهله بتتعمل في حله واحده او طاسه واحده وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وتغيير لطعم اللحمه مش كل مره ناكلها محمره او مسلوقه او او في صلصه لا بنعملها بطريقه مختلفه بعد ما خدت الغلوه كده آه خلاص بقى حطيت عليها شويه بقدونس ودي اختياري يعني ممكن تحطوها او لا آه بس كده وهقدمها ممكن تقدموها في الطاسه زي ما هي جنب الرز او المكرونه وممكن كمان تحطوها في طبق تاني شيك كده او طاجن وعايزه اقول لكم هي تتقدم سخنه هي يعني لازم تقدموها وهي سخنه وبتبقبق كده عشان خاطر آه لو بردت هيبقى الصوص تقيل قوي ومش حلو فهي لازم تتقدم وهي سخنه خالص حاولوا بقى ان انتم تطلعوها على طول على الصفرا وهي سخنه، سهله وسريعه ومنجزه وتغيير لطعم اللحمه كومبليتلي يعني اللحمه طعمها بيطلع مختلف. انا قدمتها مع رز ابيض ده يعني وصفه سهله قوي وبسيطه هحط لكم لينك وصفه الرز الابيض ده تحت في الديسكربشن كنت عامله الرز الابيض مع كذا وصفه مع اللحمه بالبصل مع كذا وصفه تقريبا قريب كنت عامله الرز بال... اللي هو الابيض ده بس انا اكتر حاجه بحبها قوي مع الباستا سوري مع البيف استراجانوف بحب معاه جدا الرز اللي هو الابيض ده اكتر من المكرونه يعني انا بالنسبه لي بحبه مع الرز جدا انتم ممكن مثلا تعملوه مع المكرونه هيبقى بالنسبه لكم برده حاجه سهله ان انتم تسلقوا المكرونه ما بياخدش وقت خالص يعني الوصفه سهله قوي مش محتاج جنبها اي حاجه ممكن طبق سلطه صغير جدا وبتبقى انتم كده عملتوا الغدا النهارده اتمنى ان انتم تعملوا الوصفه وتبعتوا لي كل صور تطبيقاتكم على الانستجرام والفيسبوك وكمان ما تنسوش لو اول مره بقى بتشوفوا القناه بتاعتي تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ولو الفيديو عجبكم له شير له لايك عشان يوصل لعدد كبير وسيبوا لي كومنت تحت الفيديو بالوصفات اللي انتوا حابين ان انا عاملها لكم الفترة الجاية عايزة اقول لكم رحته وطعمه يجنن ما فيوش توابل كتيرة تغيير زي ما قلت لكم من طعم اللحمة حاجات كتيرة قوي قوي انتوا لو جربتوا الوصفة متأكدة انها هتعجبكم يارب يكون عجبكم الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة